Pátý záběr. První a ještě něco první. Akce. Tak já vás vítám znovu u našeho povídání o parfémech. Znova. Já ti budu odpočítávat, já mám akci protože budu na tu prolínačku. Jo? Dobrý, takže akce. Dobrý den, já bych vás chtěl přivítat znovu u našeho na... Na fuj, já se pořádku. Eh, akce. Dobrý den, já vás vítám. Stop, vím. ty tři na tu pradinačku budou potřebovat. Jo, já, <laughs> takhle. <den>. Takže, akce. Ne, tady byla chyba. Takže toto je <laughs> nepoužitelný záběr. Ten se vůně, která byla, fuj. Jedeme dál? Teď. Vůní Extravagance de Amarijs se stala tváří česká modelka, Eva hercegová. To je tváří vůně. se stala tváří, ano. si vůbec zvuk. Ty máš úplně zvuk? Ne, zvuk jde, to se vůbec nevypínalo. Jelo tady natáčení, Jede. No jde. Jsi si vidíš? já to tady zapínám. Takže jedeme Jsem toho no. Tři, dva, jedna, go. Modelka Eva Herzigová se stále tváří extra... Dobrý, v klidu. Takže Tak můžeme. Extravagance de Mariche, která je jednou z nejznámějších obů ní... ...z... Sto... Chtěla jsem ještě říct, že... ...pán... Beardu Givenchy, po Česku Hubert, navrhoval e, například interiér pro hotely, jako je Hilton. Nebo navrhoval i automobily, například Continental Mark 5 v roce 1979. Příkovníku. <laughs> <laughs> Tady se bude stříhat. <laughs> to bylo úplně nevím, tam čustilo. <laughs> Já, to tam, prosím tě. No. Potom budeme muset dát nějaký čistý. Jo, no, budeme mít zkažený záběry. <laughs> Iber, když žívámši po česku, Hubert, uh, Rovněž měš navrhoval. Tak znovu od Huberta. To <laughs> je <kávě> to, spadne. Je to spane. Mě se to Zavolejte mi ebordín. Iber do živánši navrhoval také interiéry pro hotel, jako například pro hotel Hilton. Nebo i automobily například Continental Mark 5 v roce 79. Ten má ale široký záběr, co? <laughs> Co si to dává no, dobrý. No to je dobrý. Ten smích se dá, Když si vybuchla smíchy, tak je tam pauza, kde se to dá střížit. Ale protože to bylo tak blbý, co jsem řekl tak to, jsem se osmál. Hele, tak ještě jednou. Dobrý, mm. jdeme dál. Iber de je Po česku normálně. Hubert. Tak to předěláme si už tohleto, protože to neřekneme. No. To už to to je dobrý, necháme to do toho, kdo můžeme přejmenovat prostě, co tak jedno jmenoval? Hubert, ty má takový jméno chudák. Víšky, že nemělo ty panu, Ty přijížeme To je Jagrmeister. <laughs> a to je, to je svatoj Hubert. No a já si, je to No to je zima. Jo, já se musím přepřet